На цій кухні старша Тетяна. Це її будинок. Жінка-професійний кухар з багаторічним стажем. Вона координує дії та задачі подружок. Тут у нас тєстоміс, в якому ми заділаємо тісто. Тут у нас розкатка йде і видавлюємо. Тут переносимо, далі варимо. Ось таке, зажарочка варимо. Заходимо сюди, тут дівчатка дві ліплять. Сьогодні тут задіяні чотири жінки. Сьогодні у нас картопля з печінкою, вишня. Зрази? Зрази картопляні? З, з, з, з, з грибами. Вони, да, картофель, картошку додали туди, це саме, заліпляли, а потім обжарювали і все смажили в лотточках. Ще солодкі млинці, вареники з вишнями. Протягом дня процес тут беззупинний. зупинки. тут і не можна балакати, якби капітанів так не дадуть вчера делали 59, как начали, и закончили до полпятого. Это мы целый день вчера были вот в такой суматохе, быстрее, торопились все это дело. Там жарится, там шкварится у нас. Помішуючи чергову партію вареників, Тетяна розповідає, що на цій кухні для українських бійців готують від самого початку війни. Коли неподаліки її села стояли наші оборонці, жінка готувала по 80 порцій обідів на день. Зараз домашню їжу відправляють на інші позиції військових. Вереники з картоплю та шкварками, село Лімани, Миколаївська область, Оліциновська громада. Її число. Пасечка. Вареники або інші вироби тут не рахують поштучно або десятками. Все вимірюють відерцями. Зараз на відправку готують понад 10 п'ятилітрових відерець з їжею. Вареники смачні з картоплею, тому ми підписуємо, щоб хлопці знали, хто що їм, що хто захоче. А тут зрази з грибами, картофляні з грибами і блинчики з повидлом. Через беззупинне використання плити її разом з робочою поверхньою кухні довелось замінити на нову, посміхаючись, розповідає господарка. Для Збройних сил України не шкода, підсумовує жінка. Продукти для страв купують власним коштом, допомагає громада, зокрема самі жителі Лиманів. У нас є свої продукти, але так як ми отримуємо гуманітарну допомогу від різних волонтерських організацій, то завжди я знайду можливість поділитися борошном, поділитися крупами, поділитися олією. От, сало, правда, їм віддала те, що житель села подарував. І тому ось таким чином ми дружно ліпимо і допомагаємо нашим захисникам. Кожен шар вареників перекладають під жаркою зі шкварками, цибулею, щоб вареники не злиплися. Та прибувши на місце призначення, після розігріву на пательні були наче щойно приготовлені. Бійцям смаколики відправлять 13 січня. Повезе волонтерка. Окрім вареників свої, які необхідні хлопцям, от, але просить, каже Федорівна, кашусь би домашненько. А домашня це в нас вареники. Перешки, зрази. Тому дівчата наготували. Наготували. І хлопці, чесно, хлопці, куди вона повезе, я знаю кому. І вони будуть раді, і вони обов'язково нам передадуть привіт. І ще краще, будуть гнати орків подалі. Олександр Гордієнко, Суспільне новини Миколаївщина.